تو دوست باہر کا موسم ہو اور شانگلہ کی خوبصورت وادی ہو اور آپ گھروں سے باہر نہ نکلے تو یوں آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں میں اس وقت ایک بہت ہی خوبصورت مقام پہ ہوں جس کو ڈیری کے مقام کہتے ہیں یہاں پہ لوگ اکثر, اکثر یہاں پر لوگ ٹریول کے لیے آتے ہیں کھانا پکھانے کے لیے آتے ہیں اور یہاں پہ کچھ پکنک وغیرہ کر کے پھر اپنے گھر کو واپس چلے جاتے ہیں یہ دیکھیے یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے السلام علیکم اے اس وقت ہمارے ساتھ گورنمنٹ پرائمری اسکول اشارکوٹ کی پوری ٹیم یہاں پر موجود ہے ہم سیکنڈ ٹائم میں یہاں پر آ چکے ہیں اپنے جو خوبصورت علاقے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں اور یہاں پر کچھ پکنکس وغیرہ کر کے ہم انجوائے کریں گے اور لطف اندوز ہوں گے تو یہ میری پوری ٹیم میرے ساتھ ہے آئیے تو اس جگہ کو سر بابا کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ میرے ساتھ ایک دوست یہاں پر کھڑا ہے تو روشن یار یہ پشتوں میں باتیں کریں گے اور تو بہت مہنگی ہے اس وقت ہمارے لیے تعلقات جی جی ہوگا خبر جو دے پنگرے ماں اوہ دا پنگرے کلے دے دے پران کلاں نوں جوڑا پنگلے جی خاص دا پنگلے نا نا بس پنگرے نا نا پنگلے کیڑا ناختی کار پنگلے کی دے بدل لے ناختی نا نا کار نا نا دا صاف اغمز دا شرس پولیس والا کوئی نہیں متاں نہیں خیر کٹ کی جو پنگرے گل بس بیٹھا خبر دے سی کراں جی پر صحیح تعارف ہو گا جو گا مامتی کوا دے سیو بس, آ... نور دا بس دا بسم او تحصیل پورن تحصیل دا لاڑا ناچر لو دے دے گی دل تک منگل منگل تک نور دنیا حکومت لم پا دی مطلب او دل سهولتنګ پخلی ماستر مهرباني جناب ساجد صاحب دے او مزیدار پخلی دے کی اوس دچکم دی لګا د کی پیاز باندي کړی یو لګیار سید ali صاحب سره هلپ کیدا منګبل خو کليق دے صاحب سی جناب سید ali صاحب هغه درخته کوم داستخاری لګا برادر دا, دا, دا, دا زمون رور بچا زارره پیاز و شرویراتے پاتری جی پروگرام دبلہ اردو کې دی د گورنمنٹ سکول پرائمری دایجی گورنمنٹ پرائمری سکول شارکوت ته ډېر بالکل او انہوں نے سفل سے کہ پیشن اور ڈیزائن کرا له ټوپه سرکل د خپل تعارف کوي جی امر زادت زمانم خو انرزی دی او د باښه زه راته خبر کو جی پی اس نه پکې نه کسر ته غل شګره د شارکوت د د چکی سر او سر تا بدے شیرا دکھنا د دا دا مشہور دی کچھ جنگلی راستے سے گزرتے ہوئے ہم نے یہاں پر ایک مختصر سی سیر کی ہے ہمارے اور ساتھی بھی یہاں پہ ہیں آئیے ہم بہت تھک چکے ہیں کیونکہ یہ راستہ بہت مشکل اور کٹن ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں راستے میں کچھ اس طرح کے گھاس ہیں یہاں پہ یہ سوکھے گھاس ہیں اور اسے اگر آپ لوگ اس جگہ میں ٹریول کریں تو آپ لوگ آگ بھی جلا سکتے ہیں اور یہاں پر کیونکہ بہت زیادہ خیال سے قدم رکھنا پڑے گا کیونکہ اس میں پسلن بہت زیادہ ہے اور آپ کی پھیر اگر پھسل گئی تو آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے اور اب رینگتے تھے سلو سلو قدموں سے ہم اس پہاڑی کی اوپری سطح تک پہنچ چکے ہیں یہ انتہائی مشکل راستے ہیں یہاں پر آپ لوگ نیچے دے سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بلند پہاڑی ہے یہ ہے ہمارے جناب ہیڈ ماسٹر قونشدین صاحب اور بلند مقام سے اس وقت نظارے کر رہے ہیں یہ جس مقام پہ ہم یہاں موجود تھے یہ تاریخی لحاظ سے بھی بہت اہم مقام ہے کیونکہ یہاں پہ جو درخت ہے بہت بڑے بڑے یہ بہت پرانے درخت ہے اب یہ جس درخت کے نیچے میں کھڑا ہوں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً دو سو یا ڈھائی سو سال پرانی پرانا درخت ہے hmm. پاور بجے ہوا منا